Живелька Маріуполя Тетяна розповідає, її коханий, якого чекала з полону дев'ять місяців, повернувся. Каже, був удома всього місяць. Цей місяць прилетів, як, як одна тижня. Цього дуже мало, тому що я його не бачила. Дев'ять місяців він знову поїхав на війну, тому що ще багато друзів його в пліну. Він поїхав в свою частину, да, і продовжує служити, продовжує щось робити для побіду. Чому ми з п'ятницю з вами збираємося? Тому що п'ятниця – це день, коли…